Claus Iohannis, avertisment pe legile justiiei: Am mai multe opinii care pot fi luate în vizor. Președintele Claus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, cu privire la modificările recente aduse legilor justiiei, ce intenționează, în momentul în care aceste legi vor ajunge la el, să fac o primă analiză. În prima etapă, am mai multe opiuni care pot fi luate în vizor, ai nu se precizeze pregintele. Nu o să intru în detalii astăzi, dar intenionez în momentul în care aceste legi ajung la mine. Pentru ce niciuna nu a ajuns la mine instituional, se fac o primă analiză. Voi face o declarație publică de și atunci o să vezi cu un pic mai concret ce anume cred despre anumite demersuri. În prima etapă, am mai multe opțiuni care pot fi luate în vizor, a spus Claus Iohannis, comisia special care modific legile justiciei. Condus de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marci raport de admitere pe legea 303 pe 2004 privind statutul magistracilor, astfel încât prevederea care îl elimine din dintele României din numirea conducerii ICJ a fost corelat cu legea 317 pe 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii CSM.